السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مستر أبدو بالمصر هو عايز عشان نفراد يلا محمد أبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام هذا رسالة الى اخواتنا في الإسلام احنا مسلمين جميعا لا فرق بين عربي وعجموي أصر الله الهدى لي ولكم وأن نتحد مع بعض وأن نبعد عن كل الفسق والفجور الذي يظهر على شاشات التلفاز والانترنت، وأن نبعد عن كل اشياء التي تحصل الله سبحانه وتعالى. هذا رساله مني لكم. ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يهديني ويهديكم الى الرشد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.